El grup xinès CCIC ha escollit l'àrea metropolitana de Barcelona per instal·lar-hi el primer laboratori industrial d'Europa d'inspecció i certificació de productes que s'exporten al mercat xinès. El nou centre ja està en marxa i treballa sobretot amb clients de l'automoció i amb productes de consum local, uns sectors que volen anar ampliant. El laboratori és una finestra pels exportadors europeus i també pels del nord d'Àfrica i Amèrica. Barcelona és una ciutat europea que està siguent capaç de treure importants inversions de Xina i volem que continuï liderant aquesta tendència fins convertir-se en un important centre d'operacions empresarials de Xina-Europa. Aquest laboratori és extraordinàriament important per Catalunya, per Barcelona, però sobretot per la nostra indústria i per la nostra economia. Fa que aquesta instal·lació faciliti que les empreses catalanes i les del tot l'entorn europeu tinguin, en definitiva, un accés al mercat xinès més fàcil. CCIC ha invertit 2 milions d'euros en una primera fase i té previst invertir-ne 2 milions més. També en els pròxims 3 anys s'augmentaran fins a 20 els llocs de treball. A més, el centre facilitarà les empreses xineses contacten proveïdors dels mercats occidentals, així com assessorament tècnic a les empreses que vulguin accedir al mercat xinès de forma més eficient i ràpida.